Вже не з тих людей, хто не знайде їхні щастя, просто ми вже не з тих людей, хто не знає куди і нащо, просто в серці не ті думки, просто нас дуже бо.